На, yeah. Ну 32-й автобус туди, чи який там Так, чувак, дофіга, ало, сюди тролейбус ходить Так, якийсь там, по 14 й 14-14 Чувак, я, тобі, я ж тобі кажу, це Вінниця, але вона... Її не називають Вінницею, yeah. бо тоді налоги треба платити на землю Ні, Вінниця, це вже називається Вінницею, но. Uh -huh. Тут от якраз оця зупинка последня, тролейбус наша тут ось. Ну, прям в агрономічному вже То... От вона ще вважається Вінницю, а все, що далі, люди, та, там були петиції, щось хотіли нас в склад Вінницю, але люди тіпа, відказалися, бо тоді там налоги на воду, оце ті, в кого керниця стоїть, от їм треба буде налог платити за те, щоб тіпа, пити воду, це ж кавзда. Ні, у нас такого немає. Просто вау. Ну, казали, ну, що тим... має бути. Ну, типа ну, бабусі в Вінниці люд... на старому городі, там немає ніякої налоги що? на керницю, я не кажу. Жорстко. Я в очередному раз. крім того, убедився, що ДНР усе, чувак, дебілий пол у них. Ось ці родичі, короче, Чекай, подожди секунду. Я ще удивило, що ти з нахуй випав. То ні, на все одно, в принципі, на слайді. І п'ять... Подивися, пацка. Подивися, пацка. Подивися, пацка. Подивися, пацка. Подивися, пацка. Подивися, пацка. Подивися, пацка это все равно короче вот да. Дело, да. короче короче короче короче э, так вот есть у меня родители из Луганска приехали ну короче не с ДНР но короче ты понял приехали э, и ну я рассказывал тогда за их ну, там женщина получается есть мужик він, ну, прям, ваще дібіл, чувак, він оце ж російське радіо каже, настройте мені і всяке таке. Ну, при цьому втік не в Росію, а в Україну, от, странно, до фашистів. Ну, ж, жінка в нього, якби нормальна. Ну, вона, в принципі, і зараз, ну, так, більш-менш адекватно ситуацію оцінює, розуміє, що, ну, Україна тут права, Росія — ні. Но він, оцей чувак, це взагалі, так, да, приїхало воно другий день війни, воно приїжджає до дєдушки. І починає орати. Що? От він, він орає як будто от хтось в цьому винуват. Ну, розумієш? Каже, що ви там щось... Я зараз вже не, я не розкажу, бо я це теж по пересказу говорю. Це він щось почав розказувати, що, типу, «вот Україна вбиває росіян, не треба нікого спасати, не треба нічого захищати, все нормально». Я думаю, це ж той самий дурик, який буде ходити м'ятки ставити. Ну, от я так подумав, а це воно буде ходити в 50 років м'ятки ставити. От йому 50, а він буде ходити і м'ятки ставити. Виніс тими пропитами музгами, чувак. Да. Це 9 класів образования, чи навіть менше. Що там сидів пару років. Ну, ну так, що советське ще за советські часи. Ну, З естественно, за Вачанів хто ж. Бубен, то, зал... кто дивится телевизор, як и воспринимаю правду, нельзя давать право. Он не смотрит телевизор, чувак, в том то и дело, він сид... Чу... Не чувак, він не ни шариа, телевизор. Он сидит в телеграме, смотрит в украинских о оцех... Короче, в украинских этих дивиться, анализирует всю информацию и начинает все рассказывать як. Как... Він, він, а, якщо він він чуєш, він, чувак, але він психанув, сів в машину і уїхав після того, як мій дедушка сказав йому таку фразу Україна в Росії не забрала ні одного квадратного метра землі І, і, і ти ще скажеш, що в нас навіть, ні, ну, нема е, права захищатись І він, він щось сказав, що з тобою говорити, психанув і уїхав Просто дебілики, оце приїхав покричати просто Чувак, джонка довго Просто приїхав, приїхав от висказатися, я не знаю. Я жалко того дєдушку, що йому такого давно приходиться слухати. Чувак, йому не приходиться uh -huh. слухати. А, ні, йому нафрає, нас... чувак, йому безплатні талони на бензин дають. Він там а -а -а. якесь, ось цьому чуваку yeah. з ЛНР. А от компанія, в якій він працює, безплатно дає, зарубежна компанія. І, і, маш... да? і машини їм дві дали. Ця компанія, дві шкоди. Нові, причому нові шкоди. І, ну, типа, от я не знаю, як це об'яснити, пон'имаєш? Він, він не то, що поганий, от, не, він, ну, от, ну, от просто дебіл. Ну, я, я не знаю, я як, не це, як от, от як, чувак, як мотаричук, пон'имаєш? Ну, видно, що в нього немає якого злого цього умисла, що він не піде метки ставити, що він не піде, ну, от, ну, от, ти просто пон'имаєш, що, ну, дурачок який, от просто, ну, IQ мала якесь у людини. І все. Що, ну, пон'имаєш, він, в нього, я не знаю як це обіслати, він не буде ходити підсарати в Україні, армії там і так далі Він там наоборот щось армії нашій вроді допомагає, ну. Так да, вроді мене Там, там щось якісь керів... родичі, наші щось 30 касарів кинули Могуть Щось я, я якісь, р... Чось, брат двоюродний чи щось 25 да, кинули, норман, Володь, я взагалі був Нормально так я, я тільки не поняв одне, звідки в агрономічненській тероборони калаші я поняв цього не можу. Так, е, їм, в тому-то і діло, що там люди стоять зі своїм оружієм, більшість Своє оружие. А звідки, а звідки от, а зв, ну, ти розумієш, їм, їм якраз нічого не провозили дім. Там от в кого рожйо мисливське кого дробовик, кого мілкашка якась, хто там сидить в цих е, укріпленні созданном, там серед дерев, целится на машини ждет. Ну як вони там не целятся, ну в случае чого, якби чувак з мілкашки зразу вдяти люгову простелу. Ну це ж Ну окоще, ой, окоще. Колощі вони там нема. В том-те -то діло, що є, но не на всіх КПП. Вот эти, ну, они есть, от вони є тільки на Можливо, люди підходили їздити і... в тероборону, чи... ну, як ці пункти От якраз, тер... якраз, якраз тероборона в Вінниці, іменно, Вінницького да, району, Вінниць. що на виїзді з Вінниці. От там хоч, хоч сам блокпост виглядає дуже так, слабенько, але в них є калаші. Тобто там, там люди стоять, два бетонних блока, і все, ну, тіпа, при, при желанні там просто проїхати можна. Ну, тіпа, навіть не встановлюючись, тобі нічого не буде. А в агрономічному, чувак, там ключа проволка, там шипи на дорозі, я не знаю, там вообще капець якісь. При цьому вони там з дробовиками. Реально зумбі. Чувак, там метрів двадцять, напевно, такий замок вони построїли з мішків з піском. Я не знаю, де вони це все беруть. Але... Як будь. Бути... Як будь-яко Севен Дейс Тоді. Построїли цю сітку, цю проти мінометну натягнули зверху. З фанєри таку фігню Вирізали там окупанти йдіть куди там іти З фанєри Написали жовто красками на цій фанєрі Натянули поверхне і сітку таку Полупрозрачну Якби маскируючи це Блин, от в нас це, це відео ОМОН здасть Типа е, і е, е, е, там російські оці чуваки Я не можу понять, це, ну, ОМОН, чё, чё они так акцентируют на том внимании, типа, что вот ОМОН, да, всё. Ну, одна из главных их спецназов, какие ОМОН, это не спецназ. ОМОН, как ОМОН, чё, о ОМОН це як на збірку, да. це тупо щитами і дубінками ходять, б'ють, вони не, це, не ті з них стріляти в мене Це не армія, це не... Це не армія, це не... Ну як хоч може називатися, але подивись, де там ОМОН що робить, вони в кемітінги розганяють і все, вони нічого не роблять. Вони не, вони не вміють воювати, це чуваки які от їх на... їх... Армія пройшла, захватила територію, і ОМОН пускають просто патрулювати мирних жителів дубінками побити, якщо хтось щось там буде возмущатись. Все, оце ну, от ну Омон він одержує територію, він нічого не робить. А тут ОМОН це прийшли, їх пісюнами по лобі накидали, і все. І от я не взяла. ОМОН це розганяє демонстрацію в Москві. Щось і скинуться це це це не цей, це ще чіт інша фотка. Це тіп. Настолько на фамилия Каждый друг, Миш Я Гончар Гончар, это расп... ну, одна из самых распространенных фамилий Ну, как минимум, типа, у меня в дедушке, напротив него живет Микола Гончар В селе, в моем, там половина, это гончарився Миш, может, у тебя там просто активное продвижение инцеста в том селе, да? Возможно Ты серьезно <laughs> кажешь, что возможно, или нет? Что? Ти сказав, серйозно Ти сказав, серйозно це возможно, чи... Та я... Ну, я ж хоч знаю, як це Я буду сподіватися, що ти не плод це воно пішло. Воно, ні, так, ні, ні, ні, воно ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, Я не ні, ні, ні, ні, ні, ні, я тоже говорят по чего? До Гончар я почти дуже багато жечу. А я я, как обычно. Обычно фамилия, ну да. Единственное российское прізвище. Ну, на самом деле, моя и моя настоящий резник. прізвище за руку вообще. А резник це прізвище её. Да. И... Ой. Презвище. Ой, чувака, ой, чувака настикется на на месяц и 3 дня забанил по 03.03. Ой, в ой-ой-ой, смакота. За те, що він мене закрисив вчора вночі. Нє-ні-ні, це коли я до соло заходив. А, і, чу, і, і чувакаша, який. коротше, вчора нас сквад прибив, який непонятно звідки взнали. Я сидів, шороха взагалі не здавав, я ФК відійшов, повертаюся. На мене виходить чувак, чуть ли не сприфаєра, просто мене замки прибиває. Я ему репорт накину, його теж забанило Походу, реально чуть-чуть ще там. О, в рейтингі граєш щитами О, між івент новий в PUBG Прізвище Гончар числяться перед перестаршими... старшими гестаршими А, подожди, так це ж гамно. Там так... на 30 днів костюм Там сірий костюм Єві. на 30 днів Тим, ти мій час приписовані керівництва у РСР Ніхоя світа мене, що така можна поміливати Вау <плес> Єбать! Ахуєть! Що <плес> таке? Всё, блядь, не печаль, блядь. Так ты что? Я думал, я думал, только в Луганской области мир. Всё, блядь. Сколько, блядь, э наличие 20.107 носителей. Давай, давайте я ваши фамилии проверю. Что, не пошти? Зане пошти. Пошти. У нас много кстати, наверное, много, бо я знаю, у нас нас, у нас є родичі, про яких я ніколи не знаю, які живуть там і в Австрії, і в Америці. Ну, Ну, Скримовські. При, цьо... При тому, це не однофамільці. Це шо, Бердичівська міська рада в Бердичеві є, 10 чоловік. В Вінниці... А... Короче, Віннич... Вінець... Ну, ім'я Скримовський налічує 10 носіїв, ну це вряд ли. Бо... Ні, взагалі, в принципі. Колонне, двіниться. Не папері. <свист> Чуєш? Я нахожусь в на найпопулярніші імена Валерії. Блядь. З Кримовських Валерій дуже було. З Кримовських Валеріїв дуже багато було. Два отца Ну от видно вони і цей. А, тут там вони... Валерій Валерій. Себе... О, давай теперь, шачью. давай Артура быстро попью, попивнёк Тут есть попивнёк, я вижу попивнёк Попивнёк есть? Есть попивнёк Есть попивнёк, я попивнёк Что-то пачкай, у меня есть типа радио цей А хотя не-не-не, блин Попивнёк я Е, якщо оби типу попівнюки, вони в цій повністю, майже ж повністю повідниці, всі 44 носія зареєстрованих. Скільки? То попівнюків 391. Ну вони більше по Львові. Це яка у нас? Ні, чекай, яка це серія? Такі 44 попівнюки. А, сейчас. За 7.000 людей. Ну це вони черпають, напевно, цей черпають з архівів дуже старих, типа теж 2000, 2010. Може, навіть раніше. Тіпа... Ну, типа Попівнюк, в основному, це Літинський район, Козятинський район, Липовецький і Шмеринський Жаргородський. Є ще малює впевнення у Хмельницьку і в... Це що у нас, нахуй? Це в Николомея, це вже якось іншо називається. А, Іван... Івано-Франківськ. Миша. Міша! Ну, якось смішну фамілію. Мене вжу баз, блять. <sharp> так, сейчас я буду виконувати. О, де єйський, єйський. напевно, є. Срак. Ні, немає. В 2001... Аааа, ah, понят... поняли? Це цей, це база даних 2113-х Срака нема. А ну, гнида. Гнида має бути. А, там гнитко, щось таке має бути, гнитка, яно. Чекайте, гнита грузить. Якщо довго грузить, значить може щось є. Єбать, Артур, гнит більше, щоб попівняки півдяків і по півдяків, я це взяв. Відсот дев'ять. А найди, найди оцей дебілячий. Дебілячий. Нє, дебе.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 Курва, ну кстати, глядь, по всей Украине в балансах, 990 человек.